היי hey, חברים, שלום לכם זה כל כך כיף לשיר איתכם מגונים, תווים צלילים והשירים מתגלגלים כי בכל יום הטבע שר עושה אותי מוזיקה של החיים והשירים עולים עולים אני דרור עני. זה הכל וזה מושמי השירים הם עולמים שר אשירים הם בלי תם תגלו בעצמכם ביחד רואים, זה הקוזינ של שלי הסיני מהמלי שלכם ושל עצמכם קופים לי מורה לי משלכם ומשלמין הם בלי תגלו בעצמכם